ברוכים הבאים לוובינר, וובינר בנושא חילוץ מאפייני אות ומדידת אותות באמצעות MATLAB. לי קוראים מינון נוסבאום, אני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, בנושאי עיבוד אותות ותקשורת. על מה אנחנו הולכים לדבר בוויבינר הזה? בחילוץ המאפיינות או פיצ'ר אקסטרקשן מה הכוונה או בשביל מה זה טוב כשאנחנו מדברים על פיצ'רים אנחנו בעצם מדברים על, על המאפיינים של האותות שלנו אם יש תבניות בתוך האות או כל מיני שונים, אחרים שעוזרים לנו להבדיל בין האותות עוזרים לנו גם לקחת את כל המידע שיש לנו על האות ובכל זאת לדעת, לסווג ולהבדיל בין האותות עם ממש פחות מידע. ממש מורידים את המימדיות של האות המקורי שלנו כשאנחנו מסתכלים על אותם פיצ'רים שעליהם נתמקד. ישם שמכיר, כבר אני מניח יצא לכם גם לראות את כל ה-workflow, את כל התזרים הזה של למידת המכונה, במקרה הזה של למידת אותות, כשאנחנו מדברים על ה-feature extraction, אנחנו נמצאים בשלב של העיבוד המקדים של האות, עוד לפני הלמידה. השלב הראשון והשלב השני, השלב של רכישת האוטות ושלב איבוד האוטות וההכנה שלו לקראת הלמידה, הם סביב 80% פחות או יותר מזמן העבודה, לשם בעצם מוקדש הזמן ועכשיו מעוד מעט אנחנו נראה דרכים שונות שבהם אנחנו יכולים בעצם למצוא את הפיצ'רים האלה וככה במקום ללמוד עכשיו את כל העוד כולו להתמקד בפיצ'רים ספציפיים בוויבינר הזה חצי שעה כמובן לא יהיה לנו את כל הזמן לראות כל סוגי הפיצ'רים שאפשר לבדוק או למצוא, אנחנו נתמקד בכמה פיצ'רים, בכמה דוגמאות, אלה דוגמאות ספציפיות, אני כן אנסה לגעת בהרבה מקרים, אני כן אנסה לעבור בין דוגמאות שונות, אבל זה עדיין לא יקיף את כל האפשרויות, כי זה פחות אפשרי במסגרת הזמנים הזו לעבור בין כל אחת ואחת מהפונקציות, אבל אני כן מקווה שזה יתן את התאימה ואת ההבנה של מה אפשר לבצע, כשכל המדידות האלה בעצם בשביל לבצע את ה-feature extraction, יכול להיות בכל מקני uh, מקרים יכול להיות uh, אם אנחנו ממש uh, מוצאים את, ה, את הפיקים uh, כדוגמה זה משהו שניגע בו, uh, דוגמה שנסתכל עליה uh, או כל מיני uh, דברים שונים שאנחנו יכולים לראות על האות עצמו, אולי זה אה, כמו כן שאנחנו רואים אה, זמן עלייה וירידה של האות, במקרה וזה אות בין אה, שני ערכים אה, שונים, או אם יש איזשהו אוברשוט, או אם זה אות אה, מחזורים, אה, מזמן המחזור שלו, לדוגמה, זה, אלה הם מאפיינים שונים, והמאפיינים הם לא רק במרחב הזמן, הם יכולים להיות גם במרחב התדר, עוצמת האות או התדר המרכזי או רוחב של האות שלנו, כל אחד מהדברים האלה הם מאפיינים של האות. בואו נתחיל קצת עם הדוגמאות, כי אני חושב שמה שבעיקר בעיקר, כדאי לראות בוובינר מהסוג הזה, וכמה שיותר. בואו נלך לדוגמה הראשונה, במקרה הזה פיק אנליסיס. נעשה ככה ניתוח של אות לפי נקודות ה-C שלו, הפיקים שיש באות עצמו. מה שיש לי כאן זה איזשהו של קטמי שמש, כמות קטמי שמש שתוצפתו במשך יותר מ-200 שנה, מהמאה ה-18, התחילו לתצפת ולמצוא שישנם כל מיני הפרעות בשמש, כל מיני קטמים שהצליחו לתצפת בהם. את המידע של כמה קטמי שמש יש בכל שנה, אנחנו uh, טענו. ויצרנו בעזרת הפקודה find peaks את הגרף שמוציא לנו נקודות שבהם יש באמת פיקים okay? של נתונים של כתמים כאלה אוקיי okay, ואנחנו נתראה מה מפנים האלה יכולים לתת לנו על האות. כמו שאנחנו רואים כאן וכאן, לדוגמה, יש שנם אזורים שנמצאו פיקים, אבל כנראה, כנראה לנקודות, היא שאנחנו לא באמת נרצה להתייחס אליהן כנקודות נפרדות. יש פה נקודות שהן מאוד מאוד קרובות. מה אנחנו יכולים לעשות במקרה כזה? כשאנחנו עושים את ה-find-picks, אנחנו יכולים לבקש להגדיר איזשהו מספר מינימלי, פה ה-min-pick prominence, שברגע שאנחנו הגדרנו אותו, אנחנו יכולים לראות שישנן באמת נקודות שמצאנו קודם כנקודות C, והפעם מתעלמים בתם בהתאם למאפיינים שאנחנו הגדרנו. למה אנחנו מתעלמים מהם, למה אנחנו ביקשנו להתעלם מהם? כי הם נראות יותר כמו זה שיא העראה, כי אנחנו מסתכלים על פיקי מהלך, và רוצים ליםצוב והמת מאפיין. של האות, אז מאפיין יכול להיות המרווח בין אותן נקודות ה כל כמה שנים מגיעה נקודת סי, כזו, מה המרווח ביניהם, זה איזשהו מאפיין של האות. כל הנקודות האלה הקרובות, מבחינתנו, זה איזושהי הפרעה, כי באמת הייתה פה איזושהי ירידה קטנה, ואז עלייה קטנה, ואז שוב, זה... המספר המשיך לרדת, הפרעה סטטיסטית, לא מעניינת אותנו. ברגע שמצאנו את הפיקים האלה שכן מעניינים אותנו, אנחנו יכולים למצוא את הנקודות, גם את הערך שלהם, אבל גם את המיקום שלהם. מה זה המיקום שלהם? המיקום על ציר ה-X. במקרה הזה זה השנה, באיזה שנה, היו הפיקים האלה, ואנחנו נוכל להשתמש בפקודה דיף, שתמצא לנו את ההבדלים או את ההפרשים, בין השנים שבהן היו נקודות C. אנחנו לוקחים את הוקטור, לוקס, כמו שאנחנו רואים פה אלה השנים השונות, ו-dif פשוט ימצא לנו את הפרישים ביניהם, כלומר, העבר הראשון שלו יהיה 1717 פחות 1705, נכון? כי עברו 12 שנים בין שתי נקודות c. אחר כך העבר השני יהיה 10, למה? 1827 פחות 1817 שאנחנו קיבלנו פה בתוך הפיק אינטרוואל, קיבלנו מאפיין. של האות הזה okay, אנחנו בעצם יכולים לנתח את הנתונים שהיו לנו אנחנו לא צריכים את כל הדאטה שהיה לנו במקור אנחנו יכולים לדוגמה כאיזשהו נתון עכשיו נקחת פה אנחנו מודדים באיזושהי היסטוגרמה okay, את האינטרוולים את הפרשים בשנים בין נקודות C אנחנו רואים שבאמת كان במרכז זה האזור שבו הדברים מתרכזים, בין 10 ל-12 שנים הפרש. אם אנחנו באמת לוקחים את הווקטור מקודם, ומחשבים מה הממוצע של ההפרש שנים, אנחנו יכולים לראות שההפרש הוא פחות או יותר 11 שנים. שוב, יש לנו עכשיו נתון שאנחנו השגנו, מתוך הגרף הזה, מתוך הנתונים הגולמיים שהיו לנו. משהו נוסף ששווה להכיר, זה אם, לדוגמה, יש לנו כמה מיני נקודות C, אבל הן לא חדות מספיק, אוקיי? אנחנו יכולים או כן למצוא אותם ולהגדיר אותם כנקודת C, או להתעלם מהם, כי לפעמים אנחנו רוצים פיקים בהגדרה הגולמית של נקודת C לפניה ערך נמוך ואחריה ערך נמוך. פה מצאנו את הנקודות C, גם את הנקודה כאן, מצאנו את הנקודות נקודת C, למרות שזה ממשיכה שטוח, וגם כאן, אותו דבר. מה שאנחנו יכולים לעשות, זה כשאנחנו עושים את ה-FindPix, להגדיר איזשהו threshold, okay, שרק אם השינוי יותר גבוה מהthreshold, כפי שאנחנו נגדיר אותו, אז הוא יגדיר אותו באמת כנקודת C, okay? הנה לדוגמה כאן, מה שהוגדר מקודם כפיק, וגם פה הוגדר קודם כפיק, לא מוגדרים יותר כ... כפיק, כי השינוי לא עבר את התרשולד הזה, של גובה 5, כמו שהוגדר. אז... זו הייתה דוגמה ראשונה, משהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות כשאנחנו בוחנים את האות, זה לראות האם בתוך הדאטה שלנו, בתוך האות הארוך הזה, אנחנו יכולים לחפש תבניות כלשהן. לדוגמה, אם התבנית הזו מופיעה, כמה פעמים היא מופיעה, מה הפרשים בין הפעמים שהיא מופיעה, וככה אנחנו גם יכולים לדעת על אוטות שלנו, מאפיינים שונים לצורכי למידה, לצורך העניין. אם ניקח פה, פה יש לנו איזשהו data, איזשהו וקטור, ויש איזה אות קצרים יותר רק ארבע תגימות אנחנו רוצים לראות הaims וAFO בתוך הד ata שלנו יש את האות הזה אז אנחנו יכולים להשתמש בפקודה STR find מהד שלנו ומה אות שאנחנו רוצים לחקפס בתוךו ומחפפס את התString Relevant Oh הרצנו, והוא מצא לנו שהסיגנל הזה מופיע במקום, או מתחיל, ההתחלה שלו, במקום החמישי, ה-11 וה-18 בדאטה, אנחנו באמת יכולים לראות, 1, 2, 3, 4, 5, נכון? אכן, 85, 2, 3, 1, אחר כך גם במקום ה-11, אחר כך גם במקום ה-18, כמובן שאפשר לעשות את זה עם דאטה הרבה יותר גדול, ועם סיגנלים יותר מורכבים, זה נכון, אבל לפמים יכול להיות מקרה שה S T R find זה לנו. למה הוא לאיזור לנו? כי אימ יש לנו, מה ב微קר can יש לנו זה שו data, okay, אות אה, סינוסי, ויש יש לנו את הסיגנל שאנחנו מחפשים בתוך ההד הזה. שהוא גם סינוסי, פה הוא קוסינוס, אבל בסדר, סך הכל יש לנו אפרש פאזה ביניהם, והייתי מצפה שבעות ארוך של סינוס, אני אמצא איזשהו קטע יותר קצר של קוסינוס, באותו תדר, אנחנו גם רואים, שאני אוכל למצוא אז אני מריץ פה את ה find של ה... סיגנל הזה בתוך הדאטה, ומה שאני רואה זה שקיבלתי תשובה ריקה. לא נמצא הסיגנל קוסינוס בתוך הסינוס. עכשיו, לא נמצא, וזה וזה מוזר, כי אני כן הייתי מצפה לראות שהוא נמצא שם. אין שום סיבה שהוא לא יהיה שם. באותו תדר, אותו, אותו דבר, זה קטע קטן יותר, אנחנו פה אנחנו רואים בין 0 ל-10, מול 0 ל-25 זה, יש קטע מקביל לו, כנראה זה צריך להיות החל מהדגימה החמישית, נכון? כי 2π חלקי 16 כפול 4, ואז נותן לנו את החצי πי הפרש, ובכל זאת הוא לא מצא. למה הוא לא מצא? כי כשאנחנו שמים את ה-str find, MATLAB מחפש את ה הזה, את הסיגנל במדויק, אוקיי? במדויק, בלי שום הפרש, בלי שום שגיאה. אבל כשעשינו פה את הסינוס ואת הקוסינוס, אז uh, היו כל מיני uh, עיגולים, וברגע שאנחנו מעגלים מספר, אז כן, נוצרת איזושהי uh, שגיאה. יכול להיות שגיאה, מאוד קטנה אומנם, אבל שגיאה, ואנחנו אמרנו שב�-STR find הוא את ה-string בדיוק. בואו נבדוק, ניקח באמת את ה... נכון? אנחנו אמרנו, הם שווים, הסיגנל הזה הוא החל מה, מהדגימה החמישית, נכון? כי יש לנו פזה של חצי פי. אנחנו לוקחים מהדגימה החמישית, עשר דגימות, פחות הסיגנל שגם היה דגימות, ומה שאנחנו רואים זה שהסיגנל אכן נמצא בתוך הדאטה, והוא כמעט חופף. נכון, אנחנו רואים פה הפרשים של 0, זה חפיפה, הוא כמעט, גם פה, תשימו לב למקדם, זה 10 בחזקת מינוס 15, פה יש אוקיי, יש איזשהו הפרש של 0.05 כפול 10 בחזקת מינוס 15, אבל זה עדיין הפרש, אוקיי? אז כמעט חופף, זה לא חופף. אם ככה, מה אנחנו יכולים לעשות במצב כזה? הרי לפעמים אנחנו נרצה למצוא איפה נמצא את התבנית הזו, ולא יכפת לנו אם זה לא עכשיו חופף עד, ה... עד הספרה ה-16 נקודה העשרונית, כן? מכל הכבוד. אז בידוק בשביל זה יש את הפקודה Find Signal. Find Signal מוצא לנו את האות, את התבנית הזו בתוך הדאטה, אבל הוא מאפשר גם שיהיו אה, הפרשים כלשהם, זה לא חייב להיות מדויק. הנה לדוגמה, מצאנו באמת את הסיגנל, את אותו קטע אה, קוסינוס שלנו בתוך הסינוס. נהדר. הנה כאן אה, שוב פיינסיגנל, ואמרנו את הדאטה ואת הסיגנל, ומה... המקס דיסטנס, שאם הוא קיים מבחינתנו, לא נורא. זה עדיין חפיפה, זה עדיין אותה התבנית הזו. Okay? אז כאן, 10 במינוס 14, שוב יש לנו איזשהו סיגנל קוסינוסי, okay? ויש לנו את הסיגנל הסינוסי. פעם הסיגנל הסינוסי הוא יותר ארוך, הוא בין 0 ל-100, ועוד בין 0 ל-10. אז זה הסיגנל שלנו, והוא אכן מצא אותו פה שש פעמים בדיוק את אותו הסיגנל. אני יכול למצוא פה, לשים לו ISTART, ISTOP וDISTANCE לאותו FIND SIGNAL, בדיוק כמו שעשינו מקודם. כש-ISTART נותן לנו את נקודת התחלה של אותו הסיגנל שאנחנו מחפשים, ISTOP את הנקודת סוף שלו, שוב בתוך הדאטה. והדיסטנס זה מה המרחק, מה ההפרשים והשוני בהנחה, והם לא זהים עכשיו בדיוק מוחלט. זה MAX DISTANCE של E מינוס 14, ואנחנו רואים כאן, זה אגב מסודר בדפולט לפי המרחק הקטן ביותר למרחק הגדול ביותר, רואים שהופיע שש פעמים, רואים איפה, זה, איפה כל אחד מהם התחיל ונגמר, הגודל הוא 10, זה בדיוק הגודל של האות קוסינוס, שלוש פעמים האות הזה נימצא בתוך הדאטה בדיוק לקלוטין, ואות שלוש פעמים היו כל מיני עיגולים של הערכים, ככה שיש הפרשים קטנטנים, נהיים מינוס חמש עשרה ועדיין קיימים, והוא אומר לנו מהם? מה פה יש לנו גם אותו דבר מבחינת יש לנו... data אנחנו מחפסים לדוגמה אוט ספציפית כן? אז אנחנו uh, יכולים למצוא אותה okay? שוב uh, על ידי uh, חיפוש אבל מה שאני ארצה כאן זה לדוגמה יש לנו איזה שהוא uh, משפט accelerating the pace of engineering and science accelerating the pace of engineering and science ויש לנו פה מילה Engineering. Mila, engineering. Uh, sometimes the engineering is not a mila that is accelerating the pace of engineering and science. It is not a mila that is in the court. It is a mila that is something else. There are innovations all over the world. What we are able to do, what מה זה ספקטרוגרמה? מי שלא אה, מכיר, זה ייצוג של האות באיזשהו גרף כזה אה, תלת מימד. יש לנו פה זמן, אוקיי, בציר ה-X, יש לנו תדר בציר ה-Y, ויש לנו Z, Z זה פה בא לזה ביטוי בצבע, פה ככל שו יותר כיוונה ככל סגול, ערצמה יותר יש יותר הכבון הצהוב, העוצמה יותר גבוהה. מה שאנחנו יכולים לבצע זה ספקטרוגרמות גם על האות שלנו של המשפט, וגם על האות שלנו של המילה, ולהשתמש בפיינד סיגנל עבור אותן ספקטרוגרמות, עבור אותו ייצוג דו-מימדי, בעצם של אותה החד-מימדי שלנו. אנחנו משתמשים להשתמש במאפיינים גסים יחסית, או רזולוציה גסה יחסית של הספקטרוגרמה מאחר, והמילה היא אותה מילה, אבל היא לא אחד לאחד, כן? יש כמה מיני שינויים. כשבן אדם אומרת אותה מילה פעמיים, זה לא נאמר בדיוק לחלוטין זהה. אנחנו נשתמש פה ב-dtw, במאפיינים, המאפיינים של dtw גם אומר לנו שאפשר לעשות כל מיני קצת על הזמן של הערכים, ואם אנחנו נשתמש ב-find signal הזה, בין המילה למשפט, אנחנו באמת נקבל, גרף עם האזור שבה נמצאת המילה שחיפשנו. Okay, זה ייצוג דו-מימדי למילה engineering, כאן נמצאת. יש uh, מדידות uh, נוספות שאפשר uh, לבצע לעוד. יש לנו פה איזשהו עוד, מוראש, עוד שעון, בין uh, 0 וולט ל-5 וולט. אנחנו יכולים נגיד להשתמש בפקודה State Levels, כדי למצוא את הערכים שביניהם קופצעות. האות אמנם מוראש, אבל בגדול. State Levels עושה איזשהו היסטוגרמה, מחפש את האזורים שבהם יש הכי הרבה ערכים, עושה איזשהו מיצוע, מצע לא 0.05, אבל 0, 0, 0, 13, 5, אלה האזורים שביניהם עובר רעות אפשר גם למצוא מה זמן העלייה או זמן הירידה של השעון משתמשים בפקודה Rise Time עם הנתונים ועם הזמן ואנחנו יכולים לקבל ממש את הגרף פה של זמן העלייה מהערך הנמוך עד הערך הגבוה יהיו לנו חמש עליות, אנחנו רואים את הנתונים שקיבלנו בווקטור אפשר רוצים לעשות לזה מיצוע. פה, ה-Fall uh, Time, אנחנו יכולים גם להגדיר בעצמנו ערכים. נגיד, אנחנו אומרים 0 5 באמת, רוצים, מבחינתנו, הירידה זה הזמן שהוא מגיע מ-80% ל-20%, במקרה הזה, 4 ל-1, כן? אז מוגדר, ואנחנו רואים את זה בגרף, okay? הגרף שמהפקודה Fall Time uh, מתקבל, זמני הירידה. אותו דבר, דרך כלל נגיד למצוא, לחפש את האוברשוט, אם יש לנו איזושהי עלייה, כמו פה בין 0 ל-5, אז יש לנו איזשהו אוברשוט במיתוג הראשוני, יכולים בעזרת הפקודה למצוא כמה אוברשוט יש לנו. אותו דבר גם לאנדור שוט. אנחנו יכולים באמצעות הפקודה פולס וויץ, למצוא מה רוחב הפולס שלנו, זה גם מאפיינים של האות שיכול להיות שאנחנו נרצה להתמקד בהם, לא רק מה הרוחב, אנחנו יכולים גם את הדיוטי cycle כמה מזמן המחזור של האות אנחנו נמצאים בהכרח חיובי שלנו, ואנחנו יכולים לראות גם מה בכלל המחזוריות של האות, עם הפולס פריוד, אוקיי? Okay? זה עוד כל מיני אה, דוגמאות שונות. בואו נסתכל עכשיו על דוגמה נוספת, היא מעולם המדיקל. כאן יש לנו דוגמה אותות שאנחנו אספנו בבני אדם. האותות האלה, הרעיון שלהם, אותות גייט, uh, זה נקרא, אנחנו יכולים לראות אותם כאן. אנחנו רואים בעצם של דריכה של בן אדם בזמן הליכה, כמה כוח בן אדם מפעיל כשהוא הולך. עם סנסורים יש לרגל ימין ויש לרגל שמאל, פה בהתחלה אנחנו רואים לוקח לאותו צד זמן, אבל לא הרבה אחרי זה אנחנו ממש יכולים לראות left foot וright foot, צעידה של בן אדם. עכשיו אנחנו אספנו את הדגימות האלה משתי קבוצות קבוצה ראשונה היא קבוצה של אנשים בריאים קבוצת בקרה הקבוצה השנייה זה אנשים שהם חולים בניוון שרירים ALS, לוגרג דזיז מה שאנחנו רוצים עכשיו לבדוק זה להשתמש בפקודה מיד קרוס מיד קרוס, כשמה כן היא? מוצאת לנו את כל הנקודות בזמן שבהם האות עבר את האמצע. עלייה, ירידה. כאן אנחנו לקחנו אות ספציפי, אוקיי? לקחנו את הדריכה ברגל שמאל, ואנחנו ננסה לראות האם מהנתונים האלה אנחנו יכולים להשיג משהו, איזשהו מידע שישווה לנו. אם יש לנו גם מספיק נתונים, אנחנו יכולים אולי ללמד איזשהו מודל, ללמד אותו על ההבדלים בין נתונים של אנשים שהם חולים לאנשים שהם בריאים. אז אנחנו לקחנו חמישה אנשים בריאים וחמישה אנשים חולים, עשינו את המיד הזה על כל ההסרה ו... ביקשנו למצוא את הדיף, את ההפרשים. זוכרים מקודם את הווקטור שנותן לנו את ההפרשים בין הערכים? אז הנה כאן, אנחנו עשינו את ה-mid-cross, עשינו את הדיף, ונחשב נראה את זה, נעשה פלוט. לחמישה האנשים הראשונים היו אנשים חולים בניבון שרירים, חמישה האנשים אחריהם היו אנשים בריאים, אפשר ממש לראות כאן בגרף הזה שיש הבדל. האנשים הבריאים, ההפרש בין הזמני פסיעות שלהם, הוא כמעט זהה, הוא כמעט זהה, נכון? אנחנו ממש רואים פה גרפים מאוד מאוד ישרים. לעומת זאת, אנשים שחולים בניוון שרירים, אפשר לראות גרף מאוד זזיתי בהפרשי הזמנים בין כל צעד לצעד. לחלוטין אפשר לזהות מי האנשים החולים ומי האנשים הבריאים, על פי הפרשי הזמנים בין הצעידות שלהם. אז אם יש לנו את הנתונים האלה, אנחנו יכולים לקחת את הנתונים שקיבלנו, וממש לייצר מזה איזשהו אה, וקטור, ואת וקטור הזה ללמוד, את הוקטור ההפרש בין זמני הצעדים של כל אה, אחד מהפציינטים פה, בניגוד לרעוד דאטה שהיה של אה, עוצמת משקל שהופעלה במשך אה, דקה של הליכה וכו'. Okay, בווקטור הזה, ממש אפשר לראות איך נראה וקטור, מה ערכי הווקטור של אנשים מברים? אל מול מה ערכי הווקטור של אנשים חולים. כל המדידות האלה, זה אחר אגב לא חייב להיות, להיות רק במישור זמן. יכול להיות גם במישור התדר. אפשר לדוגמה, אנחנו יכולים לקחת כמאפיין את, את מה העוצמה של האות. יש לנו פה את הבנד פאוור, או את ה... או ב-W, שזה occupied Bandwidth, שמראה לנו מה האזור שבו 99% מעוצמת האות נמצאת. גם זה משהו שאנחנו יכולים להתייחס אליו, לקחת שלנו ופשוט להעביר למישור התדר, מאמפוריה, ועל זה לפעול. עכשיו שוב מה שאני הראיתי פה זה ממש על קצה המזלג ככה במקבלות הזמן המועד שהיה לנו בוובינר שלנו, יש עוד הרבה הרבה מאוד פקודות שונות במטלאב להשיג כל מיני מאפיינים גם במרחב הזה, גם במרחב הזה מאפיינים שאלאות, גם לניתוח, פשוט לניתוח ולהסקת מידע ממנו וגם להכניס אחר כך כמאפייני למידה. זו, אז אם... נסכם ככה ממש בכמה נקודות את מה שהייתי רוצה שככה תיקחו מהוובינר הזה. אנחנו יכולים באמצעות הפיצ'רים האלה גם למצו את הנתונים על האות, גם להסיק מהאות נתונים וגם להבדיל... בין אותות שונים שיכול להיות שללא לא האלה היו לנו הרבה יותר קשה להבדיל ביניהם. פיצ'רים יש גם במרחב הזמן, גם במרחב הטדר, ויש לנו כאן בתוך ה-Help של המטלב. אני אלחץ עליו רגע ככה כדי להעלות אותו ב Center, יש ריכוז של... כל הפקודות הרלוונטיות, הנה כאן אני אכנס לדוגמה, אוקיי, שאני אתן לנו uh, סטטיסטיקות uh, שונות, יש לנו ממש ריכוז help Center, של uh, Measurements and Feature Extraction, אפשר לעבור על כל הפקודות, להסתכל, אולי יש משהו مهم שייתן לנו את המידע שאותו אנחנו uh, רוצים. עד כאן, תודה רבה ולהתראות.